cleanse ඔබට සුබ is about what our lives have. Arya, he synthesis this, so than we know again in our出来下 for the beginning. When we read that soundtrack, this it has, to talk to ourohy household famine. And so, of content to try and that. We are recording right now. I will share this video with you again. Also the impressive episode of finding 1950 ජූලි මාස 18 වෙනිදා එංගලන්තයේදී උපත ලැබන රිචඩ් චාල්ස් නිකලස් බ්‍රැන්සන්ගේ ළමා කාලය iterrows ව්‍යාපත්‍ එකක් වුණේ නැහැ. මොකද බ්‍රැන්සන්ට අතිශය දුර්ලභ රෝගී තත්ත්වයක් වුණු ඩිස්ලෙක්සියා රෝගී තත්ත්වය තිබුණු කෙනෙක්. මේ නිසා ඔහුට වචන හරියාකාරව කියවන්න අපහසු වුණා. මොකද ඔහුට අකුරු පෙන්ුනේ එකිනෙක මාරුවෙලා. ඒ වගේම ඔහුට ඉලක්කම් සහ නම් වගේ දේවල් මතක තබා පවා බොහොම අපහසු වුණා. මේ නිසා ඔහු පාසලේ සිටි දුර්වලම සිසුවෙකු ලෙසයි ගේ පාසලේ විදුහල්පතිවරයා ඔහුට කිව්වේ "උඹ එක්ක හිරේයි නැත්නම් මිලියනපතියෙක් වෙයි" කියලායි. ඉගෙනීමේ දොරුල ශිෂ්‍යයකු වූ බ්‍රැන්සන් වයස අවුරුදු 16 දී පාසල් දිවියට සමු දෙන්නේ තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ අරමුණින්. මුලින්ම ඔහු නත්තල් ගස් සහ කොරුල්ලන් විකිණීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා. නමුත් ඒ ව්‍යාපාරයත් අසාර්ථක වුණා. එනිසාය අපහරදමූ බ්‍රැන්සන් වෙනත් ව්‍යාපාරයක් කරවන්න කල්පනා කරනවා. මේ කාලේදී බ්‍රැන්සන්ට අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ සංගරාවක් ආරම්භ කරන්න. අලින් ව්‍යාපාරයෙන් ලැබුණු මුදල් යොදාගෙන ඔහු ස්ටුඩන්ට් නමින් සංගරාවක් ආරම්භ කරනවා. අධ්‍යාපනයේ දක්ෂයෙකු නොවූ බ්‍රැන්සන් අධ්‍යාපනයේ අතාල සංගරාවක් නිර්මාණය කිරීම ගැන බොහෝ දෙනෙක් ඔහුට සිනා වගේම සමාජචලයේට වාචනය කළා. ඔහු ඒ කිසිවකින් තමන්ගේ ගමන නැමැත්තුෙයිනේ. ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න ඉදිරියට කරගෙන කොට ඔහුගේ ආදායම් වාර්තා සහ වියදම් පිළිබඳව විස්තර හරියාකාරව කරගැනීමට නොහැකිවීම සමාගම් නීතියන් උනු අඩපාඩු නිසා ඔහුට එරට අධිකරණයමකින් දඩනියම් වෙනව. මෙනි සමයේ දඩ මුදල ගෙවීමට බ්‍රැන්සන්ගේ දෙමෝූපයන්ට තමන්ගේ කෙවල් දොරවල් ඉඩකඩම් පවා උකස් කරන්නටයි සිද්ධ වෙන්න. මේ සියලු ප්‍රශ්න ඉදිරියේ බ්‍රැන්සන් තව තවත් ශක්්මත් වෙන්නට පටන් ගන්නවා. කෙසේ හෝ තමන්ට අහිමි වුණු වත්කම් අත්පත් කරගන්නා බවට ඔහු අදිෂ්ඨාන කර ගන්නවා. ඔහු තමන්ගේ ව්‍යාපාරය නොනවත්වා ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ මේ අදිෂ්ඨානය இதயතබාගෙනයි. ඔහු සංගීත දෙඩේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ මේ සමයේදී. වර්ජින් නැත්තම් නොයිඳුල් එනාර්තේ සාහිතව Brandson Virgin Recording නම් සංගීත්‍යට ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනවා. අනාගතයේ Virgin නමින් සමූහ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට ඔහු තුන නිශ්චිත අදහසක් නොතිබුණත්, Taman කරන දේ හරියට කැපවීමෙන් කරනවා කියන සිතුවිල්ල Brandson සතුව තිබුණා. මේ විදිහට Virgin Records කියන brand එක ඉහෙලට රැගෙන එකවරම ඊටම අවධානම් ව්‍යාපාරික තීරණයක් ගන්න දෙවරක් හිතන්නේ නැහැ. එහූ නමින් ගුවන් සේවයක් බ්‍රිටිෂ් යාබේස් ගුවන් සේවයේ වඩාත් ප්‍රචලිතව තිබූ සමයේක වර්ජින් නමින් තවත් ගුවන් සේවයක් ආරම්භ වීම ගැන කොරදැනෙක් මතපලකලේ මේ තීරණය තරම් හොඳ තීරණයක් නෝන බවයි. නමුත් කිසිවක් ගානකට නැති බ්‍රැන්සන් වර්ජින් යාබේස් ආරම්භ කරනවා. කුඩා කාලේ ඉඳන්ම බ්‍රැන්සන්ට තිබුණු ගුවන් යානායක පියාසර කිරීම. ඒ මවත් ගුවන් සේවිකාවක් වූ නිසා ඔහුට මේ හේතු සියල්ලම මේ තීරණය ගැනීමට පිටුපසින් ඔහුගේ ධිරිමත් කළා. මේ විදිහට ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේ සාරත ගුණා ඔහු ආරම්භ කරපු තවත් ව්‍යාපාර කිහිපයකින්ම ඔහුට අසාර්ථක වීම විඳ ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ Virgin Cola, Virgin Cars, Virgin Publishing, Virgin Cloth සහ කියන ව්‍යාපාරවලින් Richard Branson කියන්නේ ව්‍යාපාර 400කට අධික ප්‍රමාණයකට උරුමකම් කෙනෙක්. ඒව සාර්ථකව කළමනාකරණය කරගෙන ඉදිරියට ගියපු කෙනෙක්. නමුත් ඔහුටත් යම් අසාර්ථක වීම වලට දෙන්න සිද්ධ වුණා. එක්තරා තැනකදී බ්‍රැන්සන් කියනවා ජීවිතයේ අභියෝග වලට මුහුණ දීම එව ජය ගන්න ආකාර දෙකක් තියෙනවා කියලා. එකක් අභියෝග මුහුණ දෙන්න තියෙන ක්‍රමයේ දැනගෙන මුහුණ දීම. දෙවෙනි අභියෝග වලට මුහුණ වෙලා ලැබෙන අත්දැකීමෙන් ඊළඟ වතාවේ ඒ අභියෝගේ ජය ගැනීම. බ්‍රැන්සන් මේ ආකාර දෙකම ප්‍රායෝගිකව අපට පෙන්වපු කෙනෙක්. ඒ නිසා ඔහුගේ අපට ගත හැකි තිබෙනවා. අපි කතා කරන්න යන්නේ රිචඩ් අමන්ගේ ව්‍යාපාරික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නට භාවිත කරපු සූක්ෂි උපය මාර්ග කිහිපයක් ගැනයි. අංක 1. අවදානම් බාරගැනීමට සූදානම් වීම. රිචඩ් බැන්සන්ගේ ජීවිතය පුරාවටම දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි ඔහු අලුත් දෙයක් ආරම්භ කිරීමට කිසි විටකත් පැකිලෙන්නේ නැහැ. වචනවලින් කියවොත් අසාර්ථක වීමු හොදෙක් ඉගෙනීම් අවස්ථාවක් නිසා අසාර්ථක වීමට කිසි විටකත් බිය වෙන්න එපා. බියනම් ඔබ සීමාවෙන් එහාට ගමන් නොකරනතර. ඔබ ඔබේ සීමාවෙන් පිටතර ගමන් නොකරන්නේ නම් ඔබට යම් දෙයක් තම උපරිමයෙන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අංක 2. තම ව්‍යාපාරයේ සේවකයන්ට සමීපව කටයුතු කිරීම. රිචඩ් බ්‍රැන්සන්ගේ සවිශේෂී ගුණාංගයක් විදිහට මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔහු තම සේවකයන්ට හොඳින් අනුම්කම් දෙන පුද්ගලයෙක් ලෙස වඩාත් ප්‍රචලිතව ඔකදෝ කුඩා කාලයේ දක්ෂ සිසුවෙකු නොවුන නිසා වගේම ඔහුගේ තිබුණු රෝගී තත්ත්වය නිසා ඔහුට එකවරම යමක් තේරුම් ගැනීමට සහ මතක තබා ගැනීමට අපහසුතාව තිබුණා. මේ නිසා අහු හුරුවලා හිටියක් කෙනෙක් කතා කරන විට ඒ කෙනාට සම්පූර්ණ අවධානය ලබා දෙන්න මේ පුරුද්ද නිසා ඔහු ව්‍යාපාරික කෙනෙක් වුණත් තම සේවකයන්ට අහුම්කම් දීමට පුරුදු හිටියා. ඒ නිසා තම සේවකයන් වඩාත් සමීපව කටයුතු කළා. Tamanට තිබුණු දුර්වලතා ධනාත්මකව පරිවර්තනය කරගන්නට බ්‍රැන්සන්ට අපුරු හැකියාවක් තිබුණා. අංක 3. කණ්ඩායමක් සමග කටයුතු කිරීමේ හැකියාව. බ්‍රැන්සන්ට පාසල් කාලයේදී අධ්‍යාපන කටයුතු තනිව සිදු කර ගැනීමට නොහැකි වූ නිසා තම යහළුවන් සමග එක්ව වැඩ කරන්නට ඔහු උරුবেলা තිබුණා. මේ හුරුව ඔහුට කණ්ඩායමක් සමග එක්ව වැඩ හැකියාව වර්ධනය වීමට හේතුවක් වෙලා තිබුණා කියන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍ර ඉග්‍රියට යන්න ඔහු සතුති භූමියේ හැකියාව වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වනු බව අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. අංක 4 ධනාත්මකව සිටීම බ්‍රැන්සන් පසු සිටියේ තමන්ට ලැබුණු හැම අභියෝගයක්ම තමන් ධනාත්මකව ගැන කළ බවයි තමන්ට තිබුණු අඩුපාඩු සහ රෝගී තමන්ගේ පැත්තට හරවා ගන්නට ඔහු සමත් මේ කාර්යව නිසයි අංක කරන කාර්ය පිළිබඳව විශ්වාසයෙන් කටයුතු කිරීම තමන් කරන කාර්ය ඒ පිළිබඳව කැමැත්තෙන් සහ විශ්වාසයෙන් කටයුතු කිරීම රිචඩ් බ්‍රැන්සන්ගේ ජීවිතයෙන් ගත හැකි තවත් හොඳ ගුණාංගයක් වුණා ඒ කියපු හොඳ ගුණාංගයන් ඔබ සතුව තියෙනවා නම් ඒවා වර්ධනය කරගන්නවා වගේම ඔබ සතු නැති ගුණාංගයන් අද ඉඳන්ම ජීවිතයට එකතු කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහසුත් පහලින් comment කරගෙන යන්න. සිංහල වෙබ් එක තාමත් ඔයා subscribe කර නැත්නම් channel එක කරන්න. මේ වගේ බලන්න කැමති ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ video එක අමතක කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් නම් ඔබට සුබ දවසක්.